السلام علیکم تو میری پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح میں آن لائن پیسے کماتی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ اور میں کس طرح بچوں کو ٹیوشن دے کے پڑھاتی ہوں اور اس ویڈیو میں پروفائل بنانے کے ریلیٹڈ آپ سب کے بہت سارے کویشچنس تھے کہ پروفائل کس طرح بنے گی اس کا طریقہ کیا ہوگا تو اس لیے میں نے سوچا میں یہ ایک ٹیٹوریل بنا دوں جس میں ایک پروفائل بنا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں تاکہ آپ کے جتنے بھی کوشچنز ہیں ان کے آنسر ہو جائے تو اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی سب سے پہلے جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ یہ والی دیکھیں اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل پہ جائیں اور ویب سائٹ کا نام لکھیں پری پلائی ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو آپ وہاں سے بھی ویب سائٹ کھول سکتے ہیں ویب سائٹ کچھ ایسی دکھے گی آپ لوگوں کو اچھی اور یوزر فرینڈلی ویب سائٹ ہے آپ وہاں پہ نیچے آئیں تو یہاں پہ آپشن ہوگا بیکام آن لائن ٹیوٹر جاب اپورچونیٹیز میں اس کو آپ کلک کریں یہاں پہ کلک کرنے سے ایسی کچھ چیز کھلے گی یہاں پہ آپ اپنا ایمیل میل لکھ سکتے ہیں پاسورڈ سے لاگ ان کر سکتے ہیں یا فیس بک سے یا گوگل سے تو میں گوگل سے کرتی ہوں جب آپ گوگل سے لاگ ان کریں تو جسٹ پلیز میک شور کہ آپ نے اپنا گوگل کا اکاؤنٹ آلریڈی اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولا ہوا ہو پھر آپ کو لاگ ان کرنے میں آسانی ہو جائے گی یہاں پہ میں اکاؤنٹ چوز کر کے آپ کا جو بھی اکاؤنٹ ہے جسے آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو کریں آپ کو ایک کوڈ میسج آئے گا یوجلی نہیں آتا کبھی کبھی آتا ہے آپ اس کوڈ سے ویریفائی کریں آپ کے فون میں میسج آیا ہوگا اور یوجلی نہیں آتا ہے کبھی کبھی آتا ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں آیا تو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ ایٹ اور اب ہم نے سائن ان کر لیا ویریفیکیشن کوڈ ڈال کے اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ ڈیش بورڈ کھل گیا ہے اس میں آپ نے باری باری ساری چیزیں فل کرنی ہیں ہمارا نام لاسٹ نیم ای میل فل ہے آپ یہاں سے اپنا کنٹری چوز کریں یہاں پہ ہم پاکستان چوز کرتے ہیں لینگویجز انگلیش انگلیش انگلش جو ہے آپ بی ٹو چوز کر uh, اب اس کا میں بتا دوں کہ اے بہت بگنر لیول ہے اے ٹو سے تھوڑا ایڈوانس ہے بی ون تھوڑا کم نارمل ہے بی ٹو اس زیادہ ہے سی ٹو اور سی ون اور سی ٹو اور اچھی ہیں اور جو نیٹو کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت اچھی انگلش آتی ہے اور آپ پیدا ہی بچپن سے انگلش ہیں تو ہم یہاں پہ بی ٹو چوز کر دیتے ہیں اگر آپ کی انگلش بہت اچھی نہیں ہے تو آپ بی ون یا ای ٹو بھی چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لینگویج بولتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اردو کو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اردو میں آپ نیٹیو ڈالیں اس کے علاوہ بھی آپ عربک یا کوئی بھی لینگویج جو آپ پڑھا سکتے ہیں تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ وہ لینگویجز ایڈ کر دیں اس کے بعد یہاں پہ آپ سبجیکٹ چوز کریں گے جو سبجیکٹ آپ پڑھانا چاہتے ہیں آپ جو سا سبجیکٹ پڑھانا چاہتے ہیں یہاں پہ لینگویجز ہیں جیومیٹری ہے اور بھی بہت ساری سبجیکٹس ہیں کیمسٹری فزکس میتھس تو آپ نے جو سبجیکٹ پڑھانا ہے آپ وہ سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ہاورلی ریٹ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے ریٹ سلیکٹ کریں گے تو ریٹ ہم یہاں پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اب آپ کیونکہ بگنر پروفائل بنا رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ تھری سے فور ڈالر کے بیچ میں ہی ریٹ سلیکٹ کریں تو ہم فور ڈالر ریٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ اپنا فون نمبر ڈالیں گے اور کنفرم کریں گے کہ آپ ایٹین سے ابو ہیں اگر آپ ایٹین سے کم ایج کے ہیں یو وونٹ بی ایبل ٹو پروفائل پھر آپ نیکسٹ چوز کریں گے آپ پہلا آپشن ہو گیا ہے اب یہاں پہ پروفائل فوٹو کرنے والا آپشن آ جائے گا انہوں نے کچھ ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی فوٹو میں کہ آپ کا پورٹریٹ uh, شاٹ ہونا چاہیے پکچر ہونی چاہیے یو نیڈ آپ کو نیوٹرل لائٹنگ یوز کرنی ہے کوئی کانٹیکٹ انفارمیشن یا لوکوز نہ ہوں یہ ساری ڈیٹیل آپ دیکھ اور اگر آپ uh, برقع کرتے ہیں اور آپ اپنی فوٹو نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پکچر برقعے میں بھی لگا سکتے ہیں ان کو اس سے کوئی مسئلہ ہے آپ یہاں پہ اپلوڈ فوٹو پہ کلک کریں گے اب فوٹو کو سلیکٹ کریں گے اور یہ فوٹو اپلوڈ ہو جائے گی اس فوٹو کو آپ کراپ کریں جس طرح اس کو پوزیشن کرنا چاہیں اور یہاں سے فوٹو اپلوڈ ہو گئی ہے اس کو یہاں سے نیکسٹ کر دے. تو پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد یہ اگلا سٹیپ ہے یہاں پہ آپ کو اپنی ڈسکرپشن اور اپنی ڈیٹیل لکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ ہیڈ لائن لکھیں گے آپ کو انگلش میں اپنی ڈسکرپشن لکھنی ہے ساری تو یہاں پہ آپ ہیڈ لائن لکھیں گے کیونکہ اب ہم نے یہاں پہ اردو اور ہم عربک اور قرآن پڑھانے کا پروفائل بنا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ئنس اباؤٹ دا میں آپ اپنی ڈسکرپشن اور ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں آئی ووڈ لو ٹو ہیلپ مائی اسٹوڈینٹس کرو سو پلیز بک اے لیسن اور ڈسکرپشن لکھنے کے بعد ہم یہاں سے نیکسٹ کر دیں گے جب آپ نے ڈسکرپشن لکھیں تو میک شور sure کہ اس میں آپ کی کوئی گرامیٹیکل ایئر نہ ہو کوئی مسٹیک نہ ہو اس کو ری کر لیں اور اگلے سپ میں آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوگی اب ویڈیو کے لیے آپ کو ٹیسٹ کیمرے پہ کلک کر کے آپ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر جو ویڈیو کے آپشن میں جائیں گے آپ وہاں پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں ورنہ پھر آپ اینڈ ریکارڈنگ کر کے آپ کے پاس یہ پروفائل کھل جائے گی جہاں پہ آپ اپنا لینک کسی ویڈیو کا پیسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کیونکہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کا کیمرہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے تو آپ اپنے موبائل سے ریکارڈ کریں ویڈیو اور اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں آپ ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور اس کو پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے اس طرح اور جب آپ کی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ ویڈیو کا جو لنک ہے وہ یہاں سے اپنی ویڈیو کا لنک کاپی کریں گے اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اگر آپ نقاب کرتے ہیں یا حجاب کرتے ہیں تو آپ اپنا منہ کور کر کے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں کہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی اور پھر آپ آگے آپ نیکسٹ چوز کریں گے اور آخری اسٹیپ ہوگا آپ اپنی اویلیبلٹی سیٹ کریں آپ یہاں سے اپنا ٹائم زون سیٹ کریں گے اگر آپ کا ٹائم زون آ رہا ہے کلیئرلی تو آپ یس yes کریں گے اور اگر نہیں آ رہا تو آپ نو no کر کے سیٹ کریں گے اور یہ سلاٹس ہیں اس میں اب آپ لکھیں گے کہ آپ کس کس ٹائم پڑھا سکتے ہیں بچوں کو آپ کس کس ٹائم اویلیبل ہیں تو جب میں نے یہ سارے سلاٹس آلریڈی بکڈ ہوئے میں ہیں اگر آپ ان میں سے چینج کرنا چاہیں اگر آپ ویکینڈ پہ نہ پڑھانا چاہیں کسی ایک دن نہ پڑھانا چاہیں آپ یہ اسٹرا ڈال دیں اور آپ یہ بعد میں بھی اپنا ٹائم ٹیبل کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے آ کے اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کریں اور آپ کی پروفائل سکسیزفلی سبمٹ ہو گئی ہے اب آپ کو ایک ای میل آ جائے گا کہ آپ کی پروفائل سبمٹ ہو گئی ہے اب وہ آپ کا پروفائل ریویو کریں گے اس میں وہ کچھ دن لیں گے تقریباً چار سے پانچ دن لیں گے آپ کی پروفائل ریویو کریں گے اور جب آپ کی پروفائل ریویو ہو جائے گی تو آپ کی پروفائل ویزیبل ہو جائے گی اور پھر آپ کے پاس اور اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں تو یہ سارا پروسیس تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کے نیچے لائک بھی کر اگر کوئی اور کویشچن دیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اینڈ آئی ہوپ کہ دس ویڈیو واز ویری ہیلپ فل فار یو تھینک یو